Princip zákona, tak jak vychází z té své základní materie, je postaven na preferenci a nadřazení zájmu investic a nových staveb a ochrana ústavou definovaných veřejných zájmů, zejména ve prospěch zdravého života prostředí občanů, je bohužel oslabována. Není prostor na to, abychom takovouto právní normu s takovými, řekněme, velmi velmi eh, vážnými problémy schvalovat. si myslíme, že by legislativní proces a jeho změny by měly být především evolučního charakteru. To znamená, popišme si problémy, kde ten systém nefunguje, kde má úzká hrdla. Na to se zaměřme a zkusme tou evolucí dokázat ten systém celý zlepšit, výrazně zlepšit. No tak, přátelé, jsou vás tady skoro stovky, já s tím nemám problém se k tomu přiznat. I já to vidím jako, jako chybu, sám jsem se pod to tehdy podepisoval, veřejně jako místo předseda hospodářského výboru jsem se byl v prsa, jak to stavební řízení zjednodušíme, jak to bude rychlejší, ale prostě se to nepovedlo. A i tohle je možná argument pro to a pro tu prozbu, mějme velkou ambici, ten poslanecký návrh pana kolegy Kolobratníka je popředním i dohod, které byly učiněny s tím ano. Já to postrádám prostě všeobecnou schodu. A ve chvíli, kdy se reformuje veřejná zpráva bez všeobecné schody, tak to nikdy nedopadne nikdy nedopadne. Dobře. To, že stavební zákon psalá hospodářská komora a její advokáti, je má v DNA nevyváženou ochranu. Na jedné straně zájmů stavebníka a na druhé straně veřejných zájmů to víme. Ten, ten návrh je od začátku zasažen střetem zájmů a nejde podle mého názoru s tím, co je v současné době ve sněmovně už nic udělat. Máme na to dva měsíce. V podstatě všichni víme, jak to chodí před koncem volebního období, aby jsme se modlili, že se těmi slepováky a přelepováky a tak dále, že se tam fakt nedostanou nějaký nesmysly, věci, které jdou proti sobě. To, čili já z mého pohledu tohle není, já vím, že to je vždycky blbý pro každou vládu to odpískat nebo odtroubit nebo odložit, ale mně to nepřijde, že to může dát něco, něco dobrýho při téhle metodě a v tomhle tempu.